Kita kata gila kuasa lah Dia sebenarnya adalah dia kita panggil graf yang, yang menuju supaya kita nampak jelas kan Daripada aktivisme, masuk-masuk kampung, and then kita beri input kepada sesi-sesi Bersama apa ni panggil pemegang taruh dan akhirnya kita lobby Dan akhirnya kita buat pilihan untuk masuk politik ni Dan kita percaya akhirnya kemuncaannya adalah politik dan artisan politik yang akan berubah Saya Fadinan Sudeni, saya Sangita Jayakumar, saya Local Chen. Kami ingin memperkenalkan Kongsi Jiwa Kong Kongsi Negara. Kafat, kita semua tahu Maklum bahawa Kafat aktif sebagai mahasiswa dan universiti dan selepas itu bila mula alam pekerjaan Kafat aktif dalam ABIM. Hmm. So, selama dalam ABIM Uh, boleh ceritakan sikit tentang pengalaman Kak Fahd dalam aktivisme. ini? Okey, uh, dalam abim dia um, memang um, semasa semasa Kak Fahd di sini ada 2 um, uh, pendirian senario Satu semasa Kak Fahd jadi um, uh, ex exco undang-undang kemudian uh, naik pangkat lah kata jadi uh, naik presiden dan, dan pegang portfolio wanita uh, Tapi tugas uh, yang lebih penting semasa uh, um, semasa menjadi naik presiden yang mana memang portfolio itu wanita memang dan keluarga jadi nyebabkan Ka'fad memang memberikan tumpuan sepenuh jadi semasa itu, tumpuan Ka'fad adalah kegerasan rumah tangga di kalangan wanita Islam kemudian akses pada mahkamah syariah that is my forte dan kemudiannya barulah dalam masa yang sama, itu kita dalam proses untuk memindah akta kanak-kanak that was my first betul-betul uh, I mean, uh, terjun dalam isu kanak-kanak ketika pindaan akta kanak-kanak itu dibuat jadi kita bagi uh, input kepada semua antarima lobi uh, bagaimana sepatutnya uh, isu tersebut dan juga akta seksual uh, yang terkait rapat dengan uh, kesalahan seksual daripada kanak-kanak uh, So itu adalah uh, kita panggil sebagai uh, awal uh, betul-betul tumpu pada isu kanak-kanak jadi sebelum itu kebanyakannya adalah terkait rapat dengan hak-hak wanita di bukan masyarakat Masa tu tahun berapa? Jumlah 2017 Oh 2017 hmm. Okay So selepas Abim, hmm. uh, Kak Fad telah tubuhkan film Betul ja. betul Tapi kenapa Kak Fad close keluar daripada Abim? Eh? Tak keluar Oh Tapi okay. okay. <laughs> sebab memang umur belia so, uh, Kak Fad punya umur belia sudah habis 40 Jadi uh, selepas oh, habis Abim Ini ya? macam agatan pun di depan ni kita bersalah ni move on jadi ah, ah, okay, okay. memang rasa sangat kosong selepas habis dengan ABB itu dan um, uh, perlukan ada medium yang baru mm -hmm. untuk sambung, untuk platform yes. yang baru. Yes. Yeah. Jadi uh, kapal itu bukan um, FAME, Family Empowerment Society yang memberikan tumpuan pula kepada komuniti dan juga keluarga. Hmm. So ini lebih uh, kepada kita uh, menjadi sebuah NGO yang merobbi tentang dasar-dasar komiti dan dasar-dasar kerja sosial negara. Jadi okay. inilah yang saya uh, rasa uh, kemuncak yeah. dalam aktivisme apabila kita sudah uh, biasa dengan turun dalam masyarakat. Akhirnya kita akan beri kepada polisi, pembuatan yeah. polisi dan mengkritik polisi supaya kita uh, menjadi insiku yang lebih baik dan melobi yeah. polis-polisi uh, untuk dibawa uh, dan dilaksanakan. Uh, saya meeting satu gambaran di sini. You so, see, you start with the grassroots, and hmm. then you move to uh, dasar, belobi dasar, hmm. and then finally adalah satu switch untuk menyertai parti politik. Betul, betul, betul. betul. So what made that switch? That's At what... the end of the day, ah kita kat kita sangat percaya bahawa hanya politik saja boleh mengubah masyarakat right. Right. dengan iltizam politik saja hanya boleh mengubah masyarakat mm. dan dengan kuasa politik saja kita boleh melaksanakan perkara-perkara yang baik dasar-dasar polisi yang lebih baik so itu adalah yang kita panggil sebagai turning point mm. yang sangat besar dalam hidup a uh, kafa mm. yang menyebabkan kat rasa das notting back hmm. use politik untuk ubah dan pastikan hmm. uh, maknanya dengan sistem politik ni kita boleh percaya buat dasar yang baik-baik. Ya, yeah. so you boleh daripada melobi uh, yeah. parti politik yeah. baik yeah. menyertai parti politik dan yeah. pastikan parti politik tu mengangkat dan parti politik tu kena menang. <laughs> Jadi <laughs> ini kita kata gila kuasa lah. <laughs> graf yang eh um, menuju kita supaya kita nampak jelas kan daripada aktivisme masuk masuk kampung and then um, kita uh, beri input kepada a hmm. um, sesi-sesi bersama apa ni kita panggil pemegang taruh dan akhirnya kita lobby hmm. dan akhirnya kita buat pilihan untuk masuk politik ni kerana kita percaya akhirnya kemuncaknya adalah politik dan di politik yang akan ubah masyarakat dan negara baik uh, sekian sahaja uh, untuk hari ini kongsi jiwa We'll see you in Nagara! Bye! Bye.